האויב של הטוב זה היותר טוב שאתה רוצה יותר טוב למה הבית לא מסודר? למה אתם לא עושים כלים? מה, רק אני צריך לעשות? רק אני צריך לעזור? אבחד לא עוזר פה? מה זה זה? חוץ פנים, תתביישו לכם פעם ושנה אתה אומר את זה בכיף עונים לך בכיף פעם שנייה אתה אומר את זה כבר בטרוניה פעם שלישית אתה מתחיל להיות ממורמר על החיים שלך שאתה מעלובי החיים ואתה מסכן ורק אתה עוזר ורק אתה מסדר ואתה ראת, כולם בתור אוהבים פתאום הילדים שלך, אשתך כולם אוהבים שלך בוא נה, מה זה כל אלה הפרזיטים האלה פה חיים פה בבית לכו, מי הביא אתכם עליי? כל זה מה בא? ממה הוא בא? <עש> בגלל שאתה בחרת לבחור, לראות שיש לך בבית. לא עשيت אבית אולם רציתה עוד יותר טוב רציתה עוד יותר נקי עוד יותר מסודר אתה מתחיל לקדוח và אתה מתחיל ל impressed על העולם אמרו במנח מברצת וספר מידות מי שלא מתלונן על הבריות ייהקר בין הבריות תרצה שיהקרו תך כן מי לא רוצה תקום בבוקר מניסת הולך לתפילה את תבוא לי לתפילה ב-10, ב-5 ל-8 או בדקה ל-8 או בדקה לעמידה תקום ב-7 תתן חיוך לילדים מי רוצה שנסחת לו תפוזים? מי רוצה שנסחת לו אשכוליות? מי רוצה שנסחת לו לימונים? למה לא? בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה תשפיע טוב! תתעסק בטוב! מה אתה מתעסק לסדר את העולם?